У мене на второму етежі воно видно, що виїхав там ліпою. Тримаємося. Чи думають, що питка взякувається. Такий вигляд після нічних обстрілів має один зі спальних районів Миколаєва. Від ракет російської армії постраждали, зокрема, десятки цивільних автівок, житлові будинки, лікарні, школи, магазини тощо. Миколаєвич Михайло заклеїв вікна у своїй машині. Говорить, вночі було дуже гучно. Це касетний боєприпас. Розривався около гаража, побило людям все окна. У моїй матері там тоже рядом, в сусідньому домі, розривалася касета і вибила всю раму. Даже вовнутрь залетіло. Такий кубічний кусочек, можу показати, у мене на телефоні є. Касетний боєприпас, він, коли падає, ще допомогло розривається, розлітається в різні сторони, широкий радіус пораження. шину машину На ранок 12 березня по різним районам Миколаєва виявлено 182 снаряди, які не розірвались. Громадянам, чиї вікна побило уламками, роздали плівку та фанеру. Пострадало 167 зданий, 11 из которых были полностью уничтожены. В Корабельном районе 133, в Ленинском 14, в, в Центральном 14 в Ингульском 20. Пострадала третья больница от удара. 11 объектов управления образованием – это школы, садики. Всего поступило в наши больницы 8 раненых гражданских лиц. У двох котельнях в районі пошкоджені тепломережі. Над поновленням теплопостачання працює обласне комунальне підприємство Миколаївобленерго. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.